راح أسوي الفرموزة وعجينة البيف باستر عندي هنا لحم مفروم عندي كزبرة وكمون وفلفل أسود وملح عندي هنا بصل وتومة حطيت فلفل أخضر وفلفل رومي اختياري إذا مو حابين عادي بس بيعطي نكهة لذيذة وكتر بصل بيعطي لزازة وعندي هنا معلقة زيت وراح نخلط المكونات. عندي عجينة البيف باستري، راح اقطعها من النص، راح ناخذ القطعة ونعجنها كده شوي بايدنا، راح احط عندي هنا شوي حبة البركة وشوي سمسم لاني ما بحب ادهن سطح العجينة بيض، إذا بتحبوا عادي حطوها بالنهاية ادهنوا بيض وحطوا بس كده عشان تلزق عندي في العجينة من تحت. راح احط اللحم حنط العجينة هيك بهالشكل وكده عنا اسرع فرموزه، وكده وراح اكمل كل الحبات راح ادخلها الفرن على نار هادية عشان تستوي يعني مية وثمانين عشان يستوي اللحم لانه اللحم نيء